L'alegra... L'alegra... L'alegra... No és que ningú parà només s'he d'alegra i ara estic brillant, agafant a la l'alemà. Cuida la cartera però talen per brillar. No necessit tu fama només per s'ha d'estimar. N'hi calen al sonar de dic canta cada grami. Amor és per tu, saps que brillo a l'alegra. Entrencate al cora, jo no necessitem amor. Quina meva flamca per mi és de puta joc I ja, ara tots parlant de mi yeah. Si saps saber qui sóc Perquè hey. ara estic a me cap al top I yeah. estic per mi hey. Estic sudant de tot yeah. Entro a la batalla super-santul com tu Ves que jo la liu, la fugui amb tentació Ara no em fas el lio, però follo de pressió Tocaré en el sonar dedicant-me a cada Grammy Amor, si és per tu, saps que brillo a l'escenari Una mirada lenta un sorriure fàcil Saps que hagués amb mi, no serà difícil vaig voler tenir-te però no ets meva Vaig voler estimar-te sense saber perdre Tens no que ningú em para només he de celebrar ara ja estic brillant agafant la mà Vull la cartera però talent per brillar No necessito fama només per saber estimar No calen el sonar dedicant-te cada grami Amor si és per tu saps que brillo a les senars No hem trencat el cora, jo no necessito amor La meva fam que per mi Tresor. I ara vida rockstar, se'm acaba el temps, no Deixaré que em que està en decisió Quan puse la cima, ve, mira la tànima, yeah Estaré creant la com el puto Lucifer Com el puto Lucifer Brillant com el puto Lucifer Lucifer Mirada lenta i un somriure fàcil Saps que des amb mi no serà difícil Vaig voler tenir però no eraig meva Vaig voler estimar-te sense saber perdre Quan estigui ribe, mira cap al cel yeah. Saps com per tu, I seguirem de festa superant cada tempesta i enmig de la liada seguirem de festa Veiem com una estrella surfeixant al cel Guarda lentament com un violoncel Posa cap a la cima, salti el teu anel Grita l'amor dalt d'un gratacel